එවං කන්ටියරම අද මම දෙන්න යන්නේ කොහමද අපේ friend list එක එක සහ අපිට එන request එක සැරේට සහ ඒ request delete කරලා දාන්න කියන්නේ reject කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට කොහොමද මමකට අපිට පාච් ගන්නන්නේ. වාගේ Facebook account එකට යන්න. ඊට පස්සේ Google account එකේ කරන්න tool kit 4 press book එක නම් ඊට පස්සේ search කරන්න. මෙතන මුලින්ම එන tool එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අහ් ඔය ස්ටෝරේල නැති හින්දා මේක මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇප් කියලා ගූගල් කොහොමද ඇඩ් කරගන්න. හරි එච්චරයි කරා තියෙන්නේ. ඊට මේ ටූල් පෙන්නන්නේ. මේක ඕපන් කරගන්න. හරි එක තමයි. අ මේකේ තියෙනවා ටූල් සහ ප්‍රීමියම් ටූල්ස් එක. කියා දෙන්නම් ෆ්‍රී අපි කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. අ මම ඊළඟ වීඩියෝ දෙන්නම් කී එකක් සහ අ සටප් එකක් කොහොමද මේකේ පේමන්ට් රූල් එකේ ටිකිනුත් වැඩ ගන්න කොහොමද කියන එක. හරි. බලමු කොහොමද කියලා මේක මම ටික් කරගන්න. මේ මේකේ තියන මේ තින්නේ accept reject all of එක. ඒක ටික් කරගම්ම අපේ ඔටෝමැටිකලි අපේ Facebook අපේ page එක ගන්නවා. මගේ කවුරු රිකවස්ට් මට. අපිට මෙහෙම 달ලා දෙනවා නම් එතන confirm delete කියලා වෙන ඔන්ලිස්ට් එක කවුරු රිකවස්ට් වල අයකින් අපිට කරගන්න ඕන නම් කන්ෆර්ම් කරන්න ඕන නම් ක්ලික් ඔස් එක එක සැරේටම ඇක්සපෝල් දෙන්න ඔටෝමැටිකලි යා කොහම කන්ෆර්ම් කරනවා නෙතන් කරන්න ඕන නම් රිජෙක්ට් දෙන්න ගමන් ඒ ඔටෝමැටිකලි ඒ ටික ඩිලීට් කරනවා ඒකේ තියෙන හරි අප බලමු කොහොමද ෆේස්බුක් එක අන්ෆ්‍රෙන්ඩ් කරන්නේ කියලා ඒක දින විමූ ටූල් මේ දින උඩරූ ටූල් ටික එකෙනෙක කටගරිය වල අදාළ රූල් එකේ කටගරියක තියෙනවා එතකොට රිමූව් ටූල් කටගරියකේ තියෙනවා અનලයික් ඕල් Facebook ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා එකක් එතකොට અનෆ්‍රෙන් ඕල් Facebook ෆ්‍රෙන්ඩ් અનෆලෝ Facebook ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් දී ටෝල් කමෙන්ට්ස් અનෆ්‍රෙන් ඕල් ගෲප්ස් කියලා එතකොට මේකෙන් අපිට අදාළ වෙන්නේ Facebook එක මේක અનෆ්‍රෙන් ඕල් Facebook එක කිගාම මෙතන ඔටෝමැටිකලි ප්‍රොසස් වෙනවා අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලැයිස්ත එක එට ටිකක් ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔකේ done කියලා වැටෙනවා done කියලා වැටෙනම මම unphenol වෙන දෙනවා. ඔටෝමැටිකලි ඔක්කොම references එක unphenol වෙනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් මේක process වෙනකන්. tam process වෙනම මොකද වෙනස් සුක්කේ. ඒ එක වැඩි තරමට පොඩි මේක පොඩි tool එකක්. ඔන්න මම මේ ටූල් එකෙන් වැඩ ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. අ අපිට දැනට මේ free tool එකෙන් වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඔක්කොම download කරගා ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේකේ ගොඩක් කවඩ වෙන කරන්නව අපේ block වෙනවා account එකේ. අ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම දෙන්නම් ඔයාලන්ට premium tool එකේ key එකක්. කොහොමද ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. අහ මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ මම මොකද යාළුවෙක් මට මැසේජ් කරලා තිබ්බා යාළුවෝ දෙන්න තුන්දෙනෙක් අ මේ Unfen game tool එක කියලා දෙන්න කියලා එක අ ඔයගොල්ලෙන් ඊළඟ දේක් තියෙනවා එක SL එකට ගිහලා subscribe කරන්න අ Facebook එකේ SL Ruana fan page එක BCL page එකට කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ කියලා දෙන්න මම වෙනවා මේ වගේ يعني අමමනිකවරු කියා දෙන්න දෙයක්. අවශ්‍ය කමක් ඉන්නව නම් ඔක්කරියක් ගැන software එකක් ගැන එකට message කරන්න. මගේ සලුවනා page මගේ page එක මයිකට like ඒ වගේම ඔයගලන්ට මොන වර දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය දින නම් මට මේක මැසේජ් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරලා දානවා. Okay, hello, no? okay.